I den här omgången ska vi visa hur vi kan sätta samman två bilder till en bildmontage. Vi har ett landskapsbild med gräs i förgrunden och ett bild av ett rart gammalt hus där placeringen av dörrar och trappa var ett kompromis som gjorde det obrukligt for bägge beboarna. Nå vill vi klippe ut huset och placera det i landskapet. Vi ska jobbe på en ikke destruktiv måte, slik att vi aldrig sletter informationen från bilden. Vi bara schular det. Vi öppnar bilden i ett bildredigeringsprogram. De havner da i versen fanne Vi skal jobbe videre med landskapsbilder og lagre dette i programmets arbeidsformat, som kan vara på mer informasjon enn det vi finner i et utkjøringsformat. Vi ser at programmet vårt har verktøy samlet i en kolonne til venstre. I dette eksempelet er det penselverktøy som skal brukes. Til høyre finner vi et vindu med informasjon om lag, og i bunn dette finner vi knapper for justeringslag og maske. Vi kopierer bildet av huset og limer det in i landskapsbildet. Derfor det får da et eget lag. Vi velger huset sitt lag og klickar på knappen for maskelag. Deretter velger vi penselen og tegner med sort forgjønnsfarge for å fjerne det vi ikke vil ha med. Vi starter med gråmaskering med stor penselstørrelse. Vi starter ytterst og arbeider oss innover mot kanten på det vi skal maskere ut. Vi trenger ikke være i redde for å ødelegge noe, for alt kan hentes tilbake når vi jobber i maskelag. Vi ser at litt av pipa har blitt slettet. Da velger vi hvit pensel ved å bytte om forgrunns- og bakgrunnsfarge. Når vi tegner med hvitt i maskelaget, henter vi frem det vi tidligere har maskert bort. For å jobbe med detaljene, forstørrer vi bildet og velger mindre penselstørrelse. Her må vi jobbe aktivt med navigasjonsverktøyene, og den stor en stor fordel å bruke hurtigtaster for å veksle mellom flytting, zoom, valg og penselstørrelse, og veksling mellom forgrunns- og bakgrunnsfaget. Når vi zoomer godt in i bildet, ser vi pikselene som bildet består av. Pikseltettheten bestemmer den tekniske kvaliteten på bildemontasjen vår. I dette eksempelet har vi oppløsning nok til å fylle en 4K-skjerm i høyden. Men hvis skulle skrives ut, ville det kvalitet til å fylle mer enn et liggende A4-ark. Når vi er ferdig med maskeringen, forminsker vi huset og plasserer det der vi vil ha det i landskapet. Til slutt kan det være greit å lagre en kopi i utkjøringsformat, for eksempel i med middelskomprimering. Vi kan justere pikseltettheten i bildet vårt, men det gjør man først og fremst for å redusere kvaliteten, for eksempel for at bildet ska bli raskere og laste over internet.